يا مرحبا مليون يا شمعة الدار ياللي خذت لسنو الحب كله سميت عمتها هي بنت الخيار يا مرحبا و الشعر 🎵ايش ترجمة